مناشدة خاصة إلى السيد رئيس مجلس النواب لمفاتحة وزير التربية للدور الثالث الآباء الامهات يناشدونك يا السيد رئيس مجلس النواب عن طريقك دور ثالث الآباء لهذه منطقة الكرخ كلهم يقولون نحن ما دام المدارس شوية بيها تاجيل نريد دور ثالث مو بثلاثة دروس دور ثالث كل المواد هذه مناشدة هلك جميعاً وأظن هي مناشدة أهل العراق جميعا فإذا عم بها مجال الله يزيكم الخير بيضى الله وجوهكم أنه تسعون لهذه الناس بهذه المكرمة مكرمة